Допитали свідка у справі загибелі восьмирічної Анни Ждан, на яку в парку «Дубовий гай» впала дерев'яна скульптура 8 березня 2020 року. Під час сьогоднішнього засідання, що відбулось в Жовтневому суді Запоріжжя, співробітниця, відповідальна за благоустрій парку Ірина Дмитрук, розповіла, коли востаннє бачила скульптуру. Я не знаю, чому вона лежала горизонтально, але її зробили як лавочку. Чи відомо вам? Хто встановлював цю скульптуру з 2 березня по 8 березня? Ну, ви ж казали, що ви бачили, що вона лежить, так? Я бачила, так. Так, 6 березня не звернули увагу, 9 березня вийшли на роботу і знали, що така трагедія сталася. Тобто вам не відомо, хто її поставив? Інші п'ять свідків на судове засідання не з'явились, тож прокурор Запорізької обласної прокуратури Євген Сардюк попросив оголосити перерву у справі, аби їх викликати. Суд задовольнив прохання Геннадій Мишяков, якого обвинувачують у порушенні безпечної експлуатації споруд, що спричинила загибель людини, та його адвокатка Юлія Сізінцова спілкуватись з журналістами Суспільного відмовились. Сьогодні ровно три роки, як нема нашої доньки, вже були допитані свідки ще до початку війни, потім все ну, зупинилось Також в судібних засіданнях, потім відновилося, рік нічого не відбувалося, хоча ну, якби судова система вся працювала. По законодавству це 5 років, якщо не буде прийнято рішення, по Судовому ну, процесу якоїсь справи, то вона закривається по сроку дав... давнини. Ось ну я. Там... Буду робити все, щоб цього не сталося». Нагадаємо, 8 березня 2020 року у Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» на восьмирічну дівчинку Анну Ждан впала дерев'яна скульптура ведмедя вагою майже 150 кілограмів. Від травм наступного дня вона померла у лікарні. У справі загибелі дівчинки декілька обвинувачуваних. Серед них – екс-директор парку Олег Комаренко. Його дії кваліфікують як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. А 5 квітня 13-го не може...